اليوم سأشرح لكم طريقة العمل في شركة ماي بين ادز شركة جديدة جديدة في هذا العالم للحصص الشهرية وهنا ستجدون رابط تسجيل أسفل الفيديو سنبدأ بالتسجيل كيف ت ستضغط على على الريجستر ستجد هنا بيانات يجب عليك أن تتملأها اسم الشخصي اسم العائلي الإيميل الخاص بك اليوزر نيم الذي ستستعمله في الموقع الباسورد وهنا البلد ستجد هنا بلدكم وهنا ستعيدون كتابة للحروف وتضغطون على I accept all terms and conditions وتضغطون على sign هنا واجهة الموقع ستبدو كالتالي عندما ستدخل ستدخلون على الموقع ستبدأ لكم إنها إشعار تضغطون على Close وهنا هذه هي الواجهة وفيها جميع البيانات هنا كاش Balance ما يمكنكم سحبه. هنا ما يمكنكم اعاده استثماره هنا الشخص الذي ادخلكم هنا الاشخاص الذين قمتم بادخالهم وهنا أرباح التي قمتم بها بادخال هاد الناس إلى موقع هذا الموقع وهنا ما ما ربحتم منذ دخولكم إلى هذا الموقع وهنا الحصص تشتريجها كيفية هنا كيف يعمل الموقع يجب عليك شراء حصص إشهارية كل هنا عندنا عندنا آه باكات مختلفة يعني حصص مختلفة هنا باك الأول بدولار واحد يمكنك من ربح دولار فاصلة عشرون يعني مئة وعشرون في المئة يعني مئة في المئة ما لا ما مصاصة في المئة ربح صافي وهنا هنا باك 3... دولارات, 3 ف... 3 دولارات. هنا باك خمسة دولارات يمكنه كمان ربح مئة وخمسة وعشرين في المئة وهنا الباك الخامس 10 دولارات يمكنه ربح في مئة. يعني مئة في المئة يعني مئة ما ست دي دي في المئة زائد ثلاثين في المئة ربح حتى الباك العاشر لي هو بخمسون دولار ويمكنك من ربح مئة وخمسة وفي مئة وخمسون في المئة يعني خمسة وسبعون دولار خمسة خمسون دولار زائد خمسة وعشرون دولار ربح صافي كيف تتسجل كيف تدخل أول مرة المال الى الموقع. هنا تذهب الى finance. تضغط على عدد فاونت تنزل هنا وتضغط هنا على المبلغ الذي تريد استثماره. هنا يقول لك الموقع مينيموم هو خمسة دولارات. ما يمكنك اقل ما يمكنك الاستثمار هو خمسة دولارات مثلا تضغط على هذا هذا الثمن وتختار Payment سبونس بروسيسور عندك Paypal بال ولا بيزا ولا سولست باس وتضغط على بريفيو ويعطيك ويدخلك الى الموقع الذي يندو على قال اننا باللي تدخل الباسورد ديالك هُنَا عندما عندما تضغط على على المبلغ الذي تريد استثماره تضغط على بيرشيز شير يعني شراء الحصص وهنا كيف شرحنا عندك مختلف <hesitation> أه باكات، بلاك بلاك بلاك بلاين وان بلاين هنا يمكنك هنا قول بلاين وان بلاين تو بلاين, تشو بلاين خمسة دولارات سبعة دولارات حتى حتى خمسون حتى خمسون دولار، باكاج حاج. هنا أنا عندي في الكاش بلانس عندي في الكاش بالانس عندي 2.61$ وهنا في الريبرشيز 2.14$ سأستثمر ما هو في الريبرشيز وأحتفظ بما هو في الكاش بلانس لإخراجه هنا الكاش بلانس ما يمكنك سحبه هنا ما يمكنك استثماره لذلك سأحتفظ بما هو ما هو ما يمكن استثماره، ما يمكن سحبه و سأستثمر ما يمكن استثماره هنا لدي اثنان دولار في البريبرشيز بالانس سأختار اثنان حصص الدولار الواحد يعني اثنان دولار سأضغط على بريفيو ومن من بعد على بين سأجد شعر حصة برشست سكسفوني تمت العملية بنجاح هنا كيفية سحب المبالغ هنا يمكنك سحب كل يوم على اختلاف المواقع الاخرى يمكنك السحب كل يوم 24 و ساعة هنا مثلا اريد سحب سأذهب الى withdraw funds سأجد أني سحبت خمسة دولارات على خمسة أبريل ألفين يعني آه اليوم. و... لذلك لا يمكنني سحب اليوم. يمكنك سحب مرة واحدة في اليوم. وهنا آه البارحة سحبت 7$ دولارات أه دولار هنا اثنان أبريل دولارات وواحد مارس سحبت وواحد دولار هنا في بايبال و المبالغ الأخرى لقد أعدت استثمارها كل ما اعدت استثمار كل ما جليت الربح وكل ما كل ما كبر عندك المبلغ هنا بقيه بقيه بقيه عمل وحده واذا اردتم العمل بهذه البانرات هنا كل ما اشتريتم من الحصص يعطيكم حق استعمال هذا البانرز هناك كثير من الناس لا يعرفون استعمال هذا البارنرات يمكنك فعل إشهار لموقعك أو بلوك أو أو بيع منتوج هذا كيفية الأعمال فيها نذهب إلى أدفرتيزمنت نذهب إلى بيزنس ديكتة شعوري ديكتة شعوري لاستين هنا سأذهب أنا لدي واحدة هنا يعطيك،, يعطيك الحق بواحدة وهنا تدخل تدخل عدد عدد الكريدي ديال البانر أنا عندي اثناء هنا تختار اشهار اخترت اسم ما وهنا تختار اشهار اخترت اشهار وهنا اخترت اسم الاسم ما اريد ان اروج له وهنا وهنا ال ديال البانر وهنا ال ديال الموقع سوف تضغط إلى ابديت هكذا كي عندما تستعمل هذه العملية ستبدو لك هكذا مست... ما... ما ستبدو لك هكذا مو... إشهارك سيبدو هنا بالمواقع وكم من واحد رأى هذا الإشهار وكم من واحد ضغط على هنا الموقع يجب عليك ضغط عشرة اشهارات يوميا وهو سهل مثلا آه تضغط هكذا تنتظر عشرة ثواني. عشر ثواني هكذا وتغلق الموقع هذه واحدة هذه واحدة سنضغط على الثانية مثلا هكذا إلى أن تكمل عشرة هو سهل سيأخذ منك بضع تاواني أني يأخذ من وقتك الكثير من الوقت